يا كي دي اند هاوس يال زومبي بحرقك بشروق ضوء شمسي بسهوله اخنقك انت ما تجرع على لمسي امامك الجحيم انا ما راح ناعم جناع لا تدع الخشونه على صوتك ما يتلام زيد خشونه سماعك. يرمي عليك حروف كانك قاعد تغتصب تراني ما جيت في ان شديت وانا ربك من شرك ارتديه لو هذا كان الشر من دسات بتنتهي تعلمي مقامك وانت في الفشل علامه بيحلم انه عالي بس في الواقع عكس احلامه متخبي بيت شاشات تشوف الضغط في كلامه ثابتين ما بالميل بالله لا عاد تطفي لانه دمك صار ثقيل انت دخلت في ارضي حياك يا دخيل تهايط في ارضي تخرج منها قتيل صرت اشوفك نظرة شفقة ما بتكون نظرة اعجاب، رامي كورتك في ارضي كيف اجلي العذاب؟ البحر ما جف اقلب انا كوندا للجسد التف، الارض فيها ثقال من يوم ما كنت في اللفه بتطير من الميزان معروف انك مخفه لا توضح اللاين فيني مهووس يذكر اسمي في انا وضعك صاير ميؤوس على سيرة الفلوس ما انت عملة صعبة في الواقع انت قا ما خربت في الزعير بس سمعت صوت البعير اللي جزت تافه لاني شاعر بعد ركيب في الكتابه يحتاج احد يساعده يقول تمر الطفل بمسك المايك وعالج جثه بحتفل ما انت شعرت احل انه في الاصل مجذوب كلام يقول فعل فعليك بطلابك مركوب ردح حماسك لما يتكلم المعلم بس مع انفاسك اقول لا لا للي افيد استن بي حاله يا غبي لما وضح الاسباب طلع فاهم والغلط تبغى يبدع الحساب يقول شك الخلط حاكم يغلط غلطه يطيح في يد الجلاد جزاره قطه لحمه وارمي جثه في البلاد yeah. جيب عقابك yeah. انا مسخره الراب خليك تعمل حسابك اخذت الوضع جدي تقولي جوله وبيع